Tak záleží, v se jdeme třeba koupat. Tak jsem radši venku, třeba s tím svým psem, někde v parku. Co? Třeba když je vedro? Když je vedro, tak se nejradši koupu někde v rybníce. Když je slunečno, tak se snažím chodit ven a čistit třeba v parku, nebo dělat domácí úlohy, nebo nějaká aktivity v parku. Procházím se na pláži nebo polouce v lehkém letním oblečení. No, nejradši jdu někam ven a k vodě. Nebo jsem venku. No tam jenom ležím, nic nedělám, opaluju se a čtu si. A nebo spím. <laughs> Když je horko, tak hodně piju studené pití.